Živijo in lepo pozdravljeni v sladki akademiji. Pomlad je tukaj, mene je že kar pošteno zdelala, jaz sem že v rožcah. In v rožcah je tudi torta, ki jo bomo danes spekli. Spekli bomo namreč z torto. V tej torti se skriva mehek in puhac biskvit, ki je v bistvu zelo podoben kot biskviti za rolade. Ampak, kar naredi torto res posebno, je pa krema, ki je narejena iz pele čokolade. Dodamo je še kremni ser za svežino in Ta krema je izvrstna, kjer jo lahko kombiniramo s številnimi, različnimi okusi. Mi smo dodali noter oziroma bomo dodali noter marmelado iz črnega ribeza, lahko se pa res igrate po mili voli z okusi. Preden vam rečem, da gremo to torto speči, ne ja, morem še probati, mogoče pa sploh nedobrem, čeprav. Koga, koga, koga tle šalimo? Aha. To je tako sočno, tako tam, ljubi, jezus, pejte, hiter na naprej, pa tole spečte, wow, njami, njami, resno. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Dobro je, da so jajca segreta na sobno temperaturo. Rumenjake stresemo v skledo mešalnika, dodamo sladkor in pričnemo stepati. V mes dodamo naribano limonino ljubinico in limonin sol. Moko in sol presejemo v rumenjakovo mešanico in vse skupaj nežno premešamo. Stepimo še beljake, vlijemo jih v posodu mešalnika, dodamo sladkor in pričnemo stepati. Stepimo jih v čvrst sneg. Zdaj, ko imamo beljake in rumenjake pripravljene, stepene beljake preprosto v padih korakih umešamo k rumenjakom Ta biskvit ima sicer malce več jajc kot običajni biskviti za rolade ampak zaradi tega bo še bolj elastičen, bolj prožen in tudi mogoče uh, malce bolj spužvaz. Boste videli, fulje, dobro. Peljake postopoma omešamo k masi za biskvit. Pazimo, da ni grunic. Maso vlijemo na pekač, obložen s papirjem za peko in jo enakomerno razporedimo. Biskvit gre zdaj v pečico, pečemo ga na sredini brez prez ventilacije 12 do 15 minut pri 200 stupinjah Celzije. Pečenost pa kot po navadi, prevedemo z obotrebco. Biskvit prestavimo iz pečice, in ga obrežemo ob robovih pekača. Počakamo dve minuti in ga posujemo sladkorjem v prahu. Prekrijemo ga s papirjem za peko in prekucnemo na glavo. Takoj odlepimo z stran peki papirja. Takole še topel biskvit, zdaj po krajši stranici, se pravi, pred nami je krajša, tukaj je daljša, zavijemo gor in ga pustimo, zavitega kot kot priloradi. Na ta način bomo dosegli, da se v potem, ko bomo kasneje zavijali biskvit, ne bo razpokal. Tako le. Smetano ulijemo v posodu mešalnika in jo stepemo do mehkih vrhov. pa vzamemo 300 g bele čokolade. Fino je, da kupite tele kapljice, ki se res enostavno stopijo. Stopimo jih pa na vodno kopeljo ali pa v mikrovalovni pečici. Jaz bom naredil naslednje. Pri mikrovalovni pečici bodite samo toliko pozorni, da jo date nekje na polovično jakost pa največ 15 sekundni intervali. Vmes pa premešati, ker sicer se nam čokolada prezgodi. Res. Vzamemo maslo sobne temperature in ga prestavimo v skledo mešalnika. Pričnemo ga stepati. Vmes pa dodamo kremni sir, ki je prav tako segret na sobno temperaturo. Maslo in kremni ser sta zmešana. Ne, na tej točki še enkrat poudarim, kako pomembno je, da so vse sestavine res sobne temperature. E, tako maslo kot kremni ser in smetano na je bila malce hladna, ampak se zdaj greje. Kajti, bela čokolada, če jo prehitro vlijemo in pa če te sestavine niso na sobni temperaturi, lahko potem povzroči grulice v tej kremi. To še vse ne pomeni, da ni za ampak je lepšče, ni grulica. Tako da zdaj postopoma ulivamo to peno Počasi vlijemo še stopljeno belo čokolado. Na koncu v kremo vmešamo še stepeno smit. Takole, tole kremo, preden jo bomo namazali na biskvit, damo v hladilnik za eno slabe pol urce, da se čist malce v sede in sredgi. Tako bomo potem tudi lažje namazali. Biskvit odvijemo in ga ponovno zavijemo brez papirja za peko. Razrežemo ga na tri enake dele, torej trikrat po 10 cm. Tako plast biskvita, premažemo najprej stanko tanko plastijo marmelade. In zdaj na koncu še krema, vzeli smo iz hladilnika, to je bilo povrce v in ja. <gleda> je to dobra krema. Namažemo jo slabo polovico po teh treh delih biskvita, preostanek pa pustimo potem za dekoracijo. Mi. Dodamo še ohlajeno kremo. Pri eni plasti biskvita si pustimo za dva prsta čistega roba, da bomo lažje zavili torto. Biskvit sedaj zavijamo zavijemo kot Rolado, kar vse tri plasti. Če imamo torto zavito, jo preprosto še obmažemo s preostankom kreme. In dekoriramo s poljubljimi dekoracijami. Jaz sem uporabil pisane mrvice v pomladnih barvah, malce čokoladnih jajčk in pa sveže maline. Želim vam dober tek.